По обіді до Запоріжжя приїхало 40 людей, ще 4 родини близько 16 години. У модному містечку їх розселяли працівники комунального підприємства Наше місто. Є тепло, гаряча вода і предмети першої необхідності. Це дозволить знаходитись тут не тривалий час, каже Поліна. Тут я, дитина. яку ви бачила ще двоє. Моя мама залишилася там, бабуся також залишилася. І чому не приїхала не приїхала ваша мама? А вона працює. Не захотіла залишати місто, дім, все ж таке. Ми сюди приїхали, сподіваюся, надовго, і сподіваюсь, повернутися найбільшим часом до міста. По-східному лопасили хорошо, снаряди летіли в дому, машини горіли. Оселилась у модульному містечку і вагітна Дарія з двома малолітніми дітьми, братом та сестрою. Ночували ми сьогодні в коридорі, тому що началися обстріли рано. Ночували ми сьогодні у коридорі, тому що обстріли почалися дуже рано. Почалися дуже рано десь о четвертій ранку дочекалася, коли приїде друг моєї сестри. Він працює у патрульній поліції. Він нас сюди і привіз. А чому в коридорі? Там, не, там безпечно? Так, наші вікна виходять на море і було страшно, що від вибухів вікна повилітають. В коридорі це єдине місце, де немає вікон. Там хтось залишився в Маріуполі. Так, да, звісно, бабушки, дідусь, папа. Вони не захотіли переїхати. Бабушки, дедушки, ні, папа. Бабусі, дідусі ні. А мій тато військовий. У нього немає можливості їхати. Нагадаємо, модульне містечко для вимушено переміщених осіб було облаштоване у Комунарському районі Запоріжжя у 2014 році, коли розпочалися військові дії на Донеччині і Луганщині. Сьогодні першу гуманітарну допомогу сюди привезли співробітники Червоного Христа та волонтери благодійних організацій. Перше, про що ми дізналися, що їде 19 осіб, і вони перші були 19 осіб, і ми їх намагалися забезпечити спільно з партнерами. Ми мобілізували партнерські організації з Запоріжжя», вони знайшли можливість надати ковдри, але нас кількості, кількості недостатня, і ми шукаємо зараз ресурси для того, щоб допомогти цим. Волонтери благодійного фонду «Каріта» з Запоріжжя привезли набори з предметами першої побутової необхідності. Зараз важко визначитися з точною кількістю людей, оскільки вони ще продовжують під'їжджати, каже Ярослав Невзоров. Тому привезли перші 10 наборів. «Ми сьогодні привезли подушки, ковдри та пледи, а також миючі засоби для гігієни. Це пральні порошки та такі засоби, щоб можна було почистити приміщення для того, щоб люди могли жити там». Найближчими днями волонтери привезуть до модульного містечка й продуктові набори. Сподіваються і на допомогу інших благодійників, каже волонтер Карітасу Ярослав Невзоров. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.